رشيدي ورشيدي ستر الجميع وعلى عبسته ما نعود كل حيا، نحن سنغادري الغالي، ما نرجع. نحن الليله عرسك ما نرجع. نحن سنغادري يوما ما رحب نرجع. نحن سنغادري يوما ما نرجع. نحن سنغادري يوما ما نرجع. نحن سنغادري يوما ما نرجع. ما ازني سنين مداتك كفه تملي كف والعين قلب شجاع وطيب وعز وحمر عين السيد حي الراس يا راعي الطيب وفلت حي الراس ويا خي طريق لقال لي تم مشهد انه يسوي في هاله قوي لا حاشاه والله مبغي اخوانه اللي يعني لا ولا مستحيله بيبودي بيبودي الواحد يا جايعات القبيله يحزن اهل السيوف المحله عبسه عبس عبس عبس الفخر والكرامه ان الجماه كلها معاهم سلامه افعالهم ترقى حتى الغمامه في صفحة جديد التاريخ انهم ما يكفي اهل الرشيد معدلات كل مايل يوم النهار بالسيف صايل وجايل اصغر رجال حبس جديد مضرب للرثايل في ساعه هيا قاعد يشوفها لوحده عمامه بنقافه قدم ولدها بشايب ورجل الوبر ريسنا وشاف عدوها مبروك رأسكم يا فايد وياشد اليد البشت يا, يا زعبي لبوسكم صنعي والأبا هل جابت أهلك مني عه رشيدي والرشيدي عال عزي وطيب بسم أبو فايد مرحباك كل غالي أبو رح يا أبو فايد يروح بالحضور الغالي بحفل منه دايم الدوم علي فايد راح طيب طايح سنين مدات كفه كني الكف والعين قلم وشجاع وطج معين حمر امر عين السيد حي الرأس يا راعي الطيب وفي حي الرأس ويا حي باليه لا قال لي تم مشهد انه يسوي فيها الهقاوي لا حشا والله من غيه اخوانه اللي يرقبون صعبه ولا مستحيله الواحد الياقى يعادل قبيله نحزن ضار اهل السيوف في المحن عبز عبز عبز الفخر والكرامه ازن يمه كلها معاهم سلامه افعالهم ترقى حتى الغمامه في صفحه التاريخ الهمه بس صايل <تصفيق> وجايل أصغر رجال حبس مضرب بالمثال في ساعة هجا تشوف على عمامه عماما بالنقافة أقدم ولا تهب بشايق رجلي وفار ريسل وشاب عدوهم من فعلهم رأسهم شاب عبس بالمدان للأريا أخي وبروك نفسكم يا يا شديش يا ذا واللعبه اللي جابت لك من يععري واجعع والطيب وطريقة جديدة في عالم في زفات والشيلات